بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیّبہ فرمائیں اللّہ امین اللّہ مصلیٰ محمد ابدی کا ورسول کا صلی علی المومنات و والمسلمین والمسلمات سر یا پیٹ میں درد ہو تو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اگر سر میں یا پیٹ میں درد ہے سر پہ اور یا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اول آخر دروش شریف تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ یا رحیم و گیارہ مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل وقفے وقفے سے دہراتے جائیں انشاءاللہ تعالی درس سے نجات مل جائے گی